Üttőjtünket imádsággal kezdjük meg! Jó Atyánk, Istenünk, téged illet a hála és a felmagasztalás ezért az újabb alkalomért. Köszönjük neked azt, hogy lehetővé tetted számunkra, hogy újból itt lehessünk. Atyánk, arra szeretnénk kérni, hogy úgy, ahogy megöntözted a mi földeinket, úgy kérünk most, hogy a te áldásodat áraz reánk áraz a mi lelkünkre, hogy tudnánk felüdülni. Hadd tudnánk épülni, hadd tudnánk gyógyulni. Kérünk arra, hogy áld meg minden mozzanatot, amit fog történni, segíts, hogy minden a Te neved dicsőségét szolgálja. Nekünk pedig segíts, hogy azt az üzenetet, amit Te akarsz küldeni a mai délután, ami számunkra át tudjuk venni, és meg érteni azt. Így kérünk, hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért, kérünk. Amen. Amen. A Hithangéi 20-as számú éneket főkénekelni. Hithangéi 20. A Jordán szíltes partján, a szemem messze lát. Jobb könyve 19. részéhez, ahonnan az első verstől olvassuk az igét, 29. versig a rész végéig. Jobb könyvének 19. részét olvassuk fel, az első verstől kezdődően, a szent ige így van megírva. Felele pedig Jobb, és monda, Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínosztok engem beszéddel?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 Ime kiáltozom az erőszak miatt, de meg nem hallgattatom. Segélyért kiáltok, de nincs igazság. Utamat úgy elgátolta, hogy nem mehetek át rajta, és az én ösvényemre sötétséget vetett. Tisztességemből kivetköztetett és fejemnek koronáját elvette. Megrontott körös körül, hogy elveszek, és reménységemet, mint a fát letördelte. Fölgerjesztette haragját ellenem, és úgy bánt velem, mint ellenségeivel. Seregei együtt jöttek be, és utat csináltak ellenem, és az én sátorom mellett táboroznak. Atyám fiai távol üztem előlem, barátaim egészen elidegenedtek tőlem. A rokonaim visszahúzódtak, ismerőseim pedig elfelejkeznek rólam. Házam zsellérei és szolgálóim idegennek tartanak engem, jövevény lettem előttük. Ha a szolgámat kiáltom, nem felel.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 Könyörüljetek rajta, múlti barátaim, mert az Isten keze érintett engem. Miért üldöztök engem úgy, mint az Isten, és miért nem elégeztek meg a testemmel? Óvaj, ha az én beszédeim meg leírattatnának, óvaj, ha könyvbe feljegyeztetnének, vasvesszővel és onnal örökre kősziklába metszetnének, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll,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 Eddig Istennek ígéje. Most Isten megáldja ezt a délutánt, ami számunkra áldásért fogunk imádkozni. Míg leborulva mindannyian tesszük ezt, hangos szavakban darabon Sándor testvér kérme, vezessen bennünket. Állában is forrólattal hajóztunk meg először el érzetjánk, ma délután, amikor a ígéget látva meggyőzállítottuk a mi és sokszor elfüggel, mi lehetünk, sokszor megszomorodik a melekünk, talán úgy érezzük, hogy nincs kiút, nincs kihez szóljunk. Úgy szeretnünk ma délután jönni hozzá, hogy minden nehézségben, minden problémákban te tőled kérjünk segítséget, tetőlet tőled kérjünk tanácsot, hogy mit cselekedjünk. Olyan jó, mikor elbízhatjuk életünket és megtapasztalhatjuk azt, hogy jönnek a igaztalások, jönnek az örömök, tetőlet, és olyan jó esik, amikor látsuk, hogy Te nagyon szeret bennünket. Megkérünk Téged, hogy áld meg az ígédet, Marikokát számunkra, és segíts meg, hogy valóban megtudjuk, hogy mi a Te üzeneted hozzánk, és tudjunk élni a Te neved és magasztalására. Amen. Egy közös éneket fogunk énekelni, mi alatt megtartjuk a gyülekezeti gyűjtésünket is, és az ének után... Alkalmat adunk a kielentéseknek és a közléseknek. A Ithangjai 199-es számú éneket énekeljük. 199. Én jól tudom, megváltom, él. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus drága nevében, akikkel együtt vagyunk itt testben, vagy akikkel együtt vagyunk lélekben. A rátoni testvérek is küldik szeretetteljes köszöntésüket. Kérem szeretettel holnap 7 órától a vasárnap iskolai tanítók gyűjjenek össze a lelkipásztor lakásán, lesz egy megbeszélés a tábort és a táborokat készítve elő. A gyermektáborunk július 16-án kezdődik, Sólyom kőváron egy hatnapos táborunk lesz, majd a hónap végén 30 lesz a Roma gyermektábor, 13-ától, augusztus 13-ától pedig az ifjúsági tábor ugyancsak a lesitónál. A Roma tábor is ott lesz. A hónap legvégén majd augusztusban lesz a Lelki Pásztor Családok Hete a Hargitán augusztus 27-től. Imádkozzunk ezekért az alkalmakért. Azt is említettem, hogy még vannak a évzárással, tanévzárással kapcsolatos Vizsgák, imádkozzunk azokért, akiknek ez még soron van. És azoknak, akiknek majd ősszel lesz a nagyobb megmérettetés, vagy folytatják a tanulmányaikat. Ha valakinek van még közölni valója, kérem szeretettel. A szavalók és a bizonságtevők név nem jutott el hozzám, de gondolom, hogy nem azt jelenti, hogy nem lesznek. Most kérem a zenekar szolgálatát. a próbák között. Ez a jelgondolata a mai igénynek, amelyet testvéreink előirányoztak. Hát, amikor elkezdtem olvasgatni a Bibliát, a jobb könyve volt az első könyv, amit teljes egészében elkezdtem olvasni. És emlékszem arra, hogy nagyon tetszett, tetszettek az első ígevesek, az első részek, mert Elég érdekes dolgok történnek ott. Pláne akkor, amikor olvassuk azt, hogy, hogy a sátán odament Isten elé, meglátjuk azt, hogy az angyalok is, az Isten fiak mentek udvarolni Istennek. Olyan érdekes dolgok ezek, és az embernek a figyelmét megfogják. Aztán ott van, amikor ugye a sátán elkéri jobbnak az életét, a testét, hogy hadd próbálhassa meg. Aztán, ahogy. Olvassuk tovább az ígéket, eléggé összebonyolódnak a dolgok. Sokszor gondolkoztam azon, hogy miért kellett ilyen ö, szinte 40 részen áttagralni a jó barátainak az ő betegségét, hogy mi okból történtek ezek a dolgok. és Sokszor elolvastam egy-egy részt, és azt vettem észre, hogy szinte nem értettem semmit ezekből a részekből. Mert igen, igen kemény eledel be kell, hogy valljuk. Mégis a mai felolvasott ígénynek a 25. és a 26. verse egy olyan, olyan hitvallás, amelyet talán az egész keresztény világ ismer. Azt olvasuk, hogy mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Isten. Ha végigmegyünk a temetők elben, szinte minden fejfán megtaláljuk ezeket az verseket. De elgondolkoztam azon, hogy ha olyan próbába kerülnék, mint jó, vagy talán nem is biztos, hogy olyan súlyos próba kellene jönni az életemben, akkor el tudnám -e ezeket az ígéket mondani úgy, ahogy Jobb elmondta. Úgy gondolom, hogy egy igen erős hitélet kell ehhez, hogy valaki ezt kimerje jelenteni, hogy nem számít, mi történik. Ő tudja azt, hogy meg fogja látni az Istent. Egy olyan időben, amikor még az Úr Jézust nem ismerték, nem tudták, hogy jobb, nem tudhatta, hogy meg fog születni, hogy ő lesz, hogy ő fel fog támadni. Mégis volt az ő szívében egy olyan hit Isten felé, hogy tudta, hogy ez a földi élet nem fog véget érni a halállal. Nem fog véget érni azzal a szenvedéssel, amiben ő részesült. Ő nem láthatta azt, nem láthatott be a színfalak mögé, amit mi látunk, hogy mi történtek ott, hogy miért került ő ezekbe a próbákba. De aztán később látjuk azt, hogy Isten hogy megáldotta a jóbot. És én kívánnám elsősorban magam számára, de a gyülekezet számára is, hogy vagy ha tudnánk ilyen hívő emberek lenni, hogy ki tudnánk ezeket a dolgokat jelenteni, ilyen hitvallás lenne a mi életünkben, hogy bármi történjék is, mi tudjuk azt, hogy ami megváltunk, él. És hogyha talán a mi testünk porrá válik is, de a mi lelkünk Istennél fog kikötni. Ezt kívánom magam és mindannyiunk számára. Amen. Amen. Most kérem újból a zenekar szolgálatát, és azt követően pedig kérem a testvéreket, hogy ha valakinek van a szívében szavalat vagy bizonyságtevés, akkor álljanak elő. Még ha lehetséges, akkor mi meghallgatjuk az a zenekar szolgálatát, és kérem a testvéreket, hogy készüljenek bizonyságtevéssel. Isten kezében, az én számomra véletlen nincsen. Derű vagy boruleng fejem fölött, mögötte ott van agyám az Isten, visszatekintve örömbú között, tisztán látom, mi bölcsem vezet. Érzem, hogy mi nagyon szeret. Édes béke száll Szívem mélyébe Életemet Isten tartja kezébe. Nem kell félnem, ha vész jön felém, Csak amit ő enged, az eshet velem. Szenvedéseknek sötét éjjelén járjak bár, Béke öröm, töltél kebelem. Isten kezében van az életem. Javamra ad ő mindent én nekem, ha tövis is, tép is, azon, Hálaszó váltja fel, majd panaszom. Kezébe vette életem kormányát, meg, Megszabta bölcsen nekem az útat, Rárakta a titkok homáját, Mindig egy lépés, csak amit mutat. És mégis megyek, amerre vezet, Áldom azt a bölcs hatalmas kezet, Mely áldott, védett a múlt éveken, Mely uralkodik földön és egen. Reája bíztam életem ügyeit, Csendben várom őt, míg intézkedik. Miért előzném nagy csodás tervét? Nem siető, de el sem késhetik. Mindent legjobban, legjobbkor végez, Tudom, ő szeret, nekem elég ez. Bármerre vezet, bízom benne, hisz e földről akarja, a mennybe visz. Amen. A hit 193-as számú éneket fölük énekelni, még a zenekkal kiviszi a hangszereket, utána pedig az énekkal szolgáltát kérem, és utána kérem még, hogy a... Van a testvérek közül költem, vagy bizonyos sáttevés kérem. Fennállva énekeljük az éneket. Én, hogyha szélvész dúl, beborul az ég, vihar épp vadul. 193. magam előted, Úr Jézus! Bogáncs vagyok csupán, nem hatalmas cédrus. Földön csúszó féreg, lehulló falevél, miért, amikor tetszik, akkor fúj el a szél. Porsátorom a vihar szörnyen megtépázta, Síromat a halál száz körömmel ássa, Gyökerestől kitép a fájdalom orkán, dülök, mint korhat tölgy, elernyetten lomhám. Csupasz léthalmamon, nyögben nyúlik, nyúlok végig, Pedig felrepülnék a harmadik égig, Szivárvány színekben hadra szárnyam, Amíg majd elérném, dicső égi vágyam. Ám levagyok rogyva, parancsol a végzet, Isten kegyelme, hogy van még bennem élet, De amíg lehelek, s a vihart is állom, Önmagam örökre, Krisztusnak ajánlom. Amen. Amen. Meghallgatjuk az énekkal szolgálatát, és kérjünk még önkénteseket, utána. Hiszek én az, Úr, az Úristenben, aki mindent alkotott, eget, földet, ő teremtett, napot, holdat, csillagot. Mire van szükségünk, tudja, meg is adja mind nekünk. Szabad így fordulnunk hozzá, mi atyánk, jó Istenünk. Hiszek én az Úr Jézusban, aki Isten szent fia, a mennyből hozzánk, hogy az életét áldozza. A kereszten meghalt értünk, szabad így lett életünk, ha a szívünkben trónra lépett, az övéi úgy leszünk. Hiszek én a szent lélekben, aki ittél a szívemben, és noha sokszor megbántottam, soha nem hagy elvesznem. Atya, fiú, szent lélek, ez a három egy Isten. Neked áldott szent háromság, legyen áldás szüntelen. Amen. Isten nélkül a jólét és a gazdagság megszédíti az embert, és úgy gondol, hogy Isten nélkül is boldogul és létesül ebben a föld életben. Aztán Isten nélkül a nyomorúságban, a nehézségben, a betegségben pedig teljesen reményvesztetté válik az ember. De Istennel megélni akár a jólétben, akár a szegénységben, látjuk azt, hogy meg lehet maradni Isten mellett jobb történetéből. Amikor a jobb történetével elkezdtünk foglalkozni, egy vers jutott az eszembe, ami kb. 25-30 évvel ezelőtt került a kezembe, akkor el is mondtam, de vannak itt sokan, akik nem hallották, akkor aik már nem emlékeznek rá. Ezt a verset szeretném most elmondani. Nagy dolog embernek lenni. Mikor bölcsődben szemet kinyitott, sírásba csuklik a legelső hangod. Pedig az életből még semmit sem értesz, de született ösztönöd már kezdi érezni, hogy milyen nagy dolog embernek lenni. Mikor járni tanul ingadozó lábad, s lassan kialakul a te kis világot, csak a székkarjától az asztal lábáig terjed birodalmad, s azt járod váltig. És olykor, ha elesel, nem tudnál felkelni. Nem olyan kis dolog embernek lenni. Majd néhány év múlva iskolába kerülsz, bár a tanulásba nem szívesen merülsz. De azért rajzolod, magulod a betűt, mert tudatlannak e földi sors befűt. Agyad nem képes még mindent megérteni, nem olyan egyszerű embernek lenni. Iskolát kiárod, kilépsz az életbe, önbizalom lángol, ifjú lelkedbe, világot legyőző erőfeszül benned, és nem rejtett, hogy jövőt sok csalódás lesz. S ha sorsod letarlóz, fel tudsz-e majd kelni? Rájössz, hogy nagy dolog embernek lenni. Később megházosod új reményeltelve, telve, felüdíteni látszik otthonod reménye. Párod csevegése, gyermek kacaj hangzik, és egyszer csak a nem várt kaszás betolakszik. és viszi, kit még legjobban tudtál szeretni, De keserves dolog embernek lenni. Ha néhány megmaradt szeretteid közül, Utolsó reményű szíved annak örül, Hogy öregségedben ők lesznek támaszod, Rád ajtót sem nyitnak, sírva tapasztalod. Végül már csak Isten tud segíteni, Nélküle borzalmas, embernek lenni. De a életednek minden szakaszában, szent szerelme vezérel a zajos világban, úgy jöhet rád gond, baj vagy megvetés, minden javadra lesz, tied a békesség. Szeméd láttára fog beteljesedni, hogy dicső hivatás embernek lenni. Egy könyvet olvastam mostanában, amiknek az a címe, hogy nem hagyhatom ki Istent az életemből. És egy olyan szeméről szól, aki valamikor élsportoló volt, és majd kezdte megszédíteni az a körülmény, amelybe élt, az a társaság, amely körülvette őt, és kezdett hozzányúlni egyszer a szeszesítalhoz, majd a kábítószerhez, és annyira aláesett, hogy utána az emberiségnek úgymond a söpredéke, a csúfja lett. Ő ezt saját szavával mondja el, és azt figyeltem meg, hogy akkor, amikor elkerült egy rehabilitációs központba, és az ember megpróbált újból lábra állni, akkor azok az emberek, hogy körülvették őt, közt a mentora is, nem hányták a szemére azt, hogy milyen volt a múltja és azt mondja, hogy ezek a dolgok őtet annyira lefegyverezték, hogy ezek az emberek nem adják, meg, nem adják ki neki a tutit, nem próbálják őtet helyre tenni, és engedik azt, hogy ő lépésről lépésre saját maga jöjjön rá a valóságra. és Elgondolkoztam azon, hogy mi emberek tévedhetünk még a jóban is, akarunk valamit jól tenni, akarunk valakinek jó tanácsot adni, de hogyha nem ismerjük azt, hogy mi van belül, mi az, amivel az ember harcol, amivel küzd, melyek az ő kudarcai és az ő győzelmei, akkor könnyen mellé foghatunk. Hát így nézem a jobb beteglátogató társait, akik elmennek részvét nyilvánítani, elmennek és hét napig ott ülnek csendben, lehet jobb lett volna, még tovább csendbe maradtak volna, ahelyett, hogy sok badalságot összehordjanak. És úgy látjuk, hogy itt már elfárad jóba a hallgatásukba őket meghallgatni, és azt mondja, hogy Isten az, aki engem megkísért és megpróbál. És olyan szép dolog az, mikor azt mondja, hogy ti mondhattok, amit akartok, tehettek, amit akartok, de én tudom neki megvan a saját meggyőződése, ez fölött áll mindennek. És az a könyvből, amit az előbb említettem, azt mondja, hogy olyan csodálatos volt neki azt megtapasztalni, hogy akkor, amikor ő próbált valamiket elmondani, azok az emberek, akik körülvették őt, sokszor csak lemosolyogták. És engedték azt, hogy ő vergődjön, és lássa meg azt, hogy sokszor mellé fog a dolgoknak. És ezek a és akkor kezdte újból és újból. Elmondta az ő tapasztalatát, elmondta azokat, amiket napról napra meg, és azok az emberek, akik ott körülvették, akik társai voltak ott a rehabilitációs központban, akkor azok az emberek örültek a legkisebb kis sikerének is, a kis sikerélményének És Ez őt felbátorította. És ez engem... Tanította arra, hogy akkor, amikor valakivel beszélgetek, ne próbáljam én neki megmagyarázni elsősorban azt, hogy mi a jó, és mi a legjobb, hanem egyszer hallgassam meg, és ha így teszünk, ha valakit meghallgatunk, engedjük, hogy elmondja, akkor lehet, hogy még azáltal mi is tudunk épülni. Tudok olyan esetet, mikor valaki elment beteglátogatni, és azt mondta a beteglátogató, hogy ő ott gyógyult meg, mert az az ember, akit ő akart megvigasztalni, az vigasztalta meg őt. És akkor, amikor valakinek ilyen meggyőződése van, mint jobbnak is, akkor az nagy bátorítás lehet nekem és nekünk. Az Úr segítsen bennünket azt, hogy amikor lelki-gondozói munkát végzünk, akkor ne próbáljuk a saját okosságunkat, a saját tudásunkat elő-térbe helyezni, hanem az ige, egy bíztatás, egy bíztató szó, egy, egy kedves ige, lehet többet mond, mint nekem egy órai beszédem lenne. Az Ó segítsen bennünket, bölcsen végezni a munkánkat nap, mint nap. Amen. Kérjük még egy énekre az énekkal szolgálni utána, pedig még ha valakinek van szolgálata, kérjük, hogy álljon elő. Lenni, nem olyan könnyű katonára lenni, még akkor se, de mikor háború van, akkor biztos, hogy elég katonának lenni. Könnyű hívőnek lenni, vagy könnyebb hívőnek lenni, hogyha nincsen próba, így van, igaz. A jó létünkben úgy gondoljuk, hogy minden a helyén van, minden, minden úgy történik, ami elgondoljuk, vagy mi szeretnünk, könnyebb, de mikor jönnek a próbák, akkor nem nehezebb. Ábrahamnak az életében is az Úr egy próbára tette, hogy azt, akit neki adott, azt az egy fiút, áldozza fel. A fiú mondta, itt van a tűz, itt van a fa, de hova az áldozatra való bárhány? Hát elég próba volt, és nagy kérdés volt a feltevő, de nekünk is egy ilyen kérdés, ám, ám nem tudom, hogy mit tudunk válaszolni. Azt válaszolta Ábrám, hogy az Úr gondot üselt, és gondot üselt az Úrra ula. Mikor meghalt Lázár, akkor Márta az Úr Jézusnak azt mondta, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a az léteztestvére. Az Úr Jézus mondja, hogy fel fog támadni a testvéred. Hiszen tudom, hogy fel fog támadni a feltámadáskor, de az még van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És amikor ez elmondja, Márta mondja, hogy hiszel, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek piac. Egy vigasztalás volt a próba között ez a hit. És jó reménység volt ez, amikor próba között volt. Pálapostól, amikor Menci vitték Róma felé, hát elég nehéz helyzetbe kerültek. De amikor bíztatta a társait, azt a 276 embert, hogy vegyenek magukhoz eledel, mert a Istennek az, egy angyala mellé állt, aki azzal bíztatott, hogy nem fogunk elveszni, ne féljetek. Micsoda a bíztatás, testvéreim, a próbák között egy, egy ilyen hívő embernek a a bíztatása, a igaztalása, vettek eredet magukat, és a jó Isten megmentette őket. A hívő embert a próba közelebb viszi az Úrhoz. A hitetlen még távolabb kerül az úrtól. Milyen jó testvéreim, ha Istenben bízva töltjük napjainkat. És ha tudjuk azt, hogy van megvártunk és él megvártunk még a próbák között, hogy igyálasz. Adja hogy ilyen élő hittel, ilyen reménységgel legyünk, ahogy volt jobb is, és tudom, hogy az én él. Amen. Közösen énekeljük a hithangéi 220-as számú éneket utána pedig az ége is veszi kezdetét. Fent a mennyben, a szentek lakhelyén, az otthonom már készen van. Álljunk fel, és Drága testvéreim, jobb úgy beszél ebben a részben, mint egy új szövetségi hívő ember, aki hisz a feltámadásban. Azért érdekes, fontos ezt így megjegyezni, mert a feltámadásról szóló tanítás a Bibliában fokozatosan van kijelentve, és honmáj fette, ezt a tanítást, ezt az igazságot, az Úr Jézus feltámadásáig. Még azután is voltak, akik nem hittek benne, mint például a korintusiak közül némelyek, de Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadásával világosságra hozta a halhatatlanságot és az örök életet. És az Ószövetségben ritkábban van erre utalás, vagy erről szó. Van, mert a teljes Biblia összhangban van erről. Ábrahám hitt a feltámadásban, mert hitte, hogy Izsákot visszakapja, miután az áldozatot bemutatja Istennek, azután vissza fogja kapni. Mondja is a szolgáknak, hogy maradjatok itt, míg oda elmegyünk, imádkozunk és visszajövünk hozzátok. Hitt a feltámadásban Dávid. Aki a 16. Zsoltárban profétikusan Jézus feltámadására is utal, a Dávid fiára, hogy nem lát rothadást, Isten nem engedi, hogy a Szentje rothadást lásson, nem hagyja az ő lelkit a Seolban. Aztán Dániel profita többször utal Reá és beszél a feltámadásról, hogy kijönnek majd a sírból. de az új szövetségben, az evangéliumokban, aztán az apostoli levelekben és végül a jelenések könyvében annak teljességében tárul elénk ez az igazság. Az új szövetségben viszont Krisztus előtt úgy 2000 évvel Jobb, aki Ábrahámmal lehetett kortárs, Noé után nem sokára, a pátriárkák idejében, hát az ő részéről egy különleges kijelentéshez, amelyet bizonyára Isten lelke sugalt és mondott általa. Az újszövetségi kijelentés fényében hadd vizsgáljuk meg a jobb hitvallását. Az új szövetségi hívők, mikor megértették Isten tervét az utolsó időkre nézve, üdvösség, feltámadás, örök élet. Ők úgy gondolták, hogy Jézus visszajövetele még az ő idejükbe bekövetkezik. És várták is. Annyira várták, Hát hát Jézus maga mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, aztán ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Hát Jézus nem sokára visszajön. Ha Jézus nem sokára visszajön, hát akkor miért vegyünk még telket, tervezzünk, építkezzünk, gondolkozzunk hosszú évekre. Hát Jézus nem sokára visszajön. Annyira, hogy a teszolmikai gyülekezet úgy gondolta, nem érdemes dolgozni sem. Nem palántolunk, nem kapálunk, nem vetünk. Nem, nem érjük meg az aratást. Jön Jézus vissza. Aztán jön az apostol, úgy Krisztus után 50 környékén írja nekik az első levelet, amelyben azt is írja, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Azt is írja nekik ott a negyedik részben, nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felül, akik elaludtak, mert hát némek meghaltak, és ők nagyon keseregtek. Bánkódtak, jaj, nem érte meg Jézus visszajövetelét. Meghalt. Hát ne bánkódjatok, mint akiknek nincs reménységük, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten előhozza azokat is, akik elaludtak a Jézus által lővel együtt. Mert ezt mondjuk nektek az úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. És feltábandak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megbaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az úr elébe, a levegőbe, és egyképpen mindenkor az Úrra leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást ezen beszédekkel. De ebben a levélben, amint megjegyezhetük, Pál még azt mondja, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk. Még ő is úgy gondolta. De ahogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagy tévedés, vagy Pál apostol milyen nagyot tévedett, vagy félreértett valamit, minden hívő embernek így kell gondolkozni. Jézus bármikor visszatérhet, és ha hiszel benne, ha ezt komolyan veszed, akkor úgy kell számolj magaddal és az életeddel, hogy még ma visszajöhet. Ez nem azt jelenti, hogy nem tervezünk, nem gondolkozunk, nem dolgozunk, nem építünk, és így tovább. Jézus elég építkeznek, mondja maga az Úr Jézus. Férhez mennek, és így tovább. Folyik az élet. De késznek kell lenni bármikor arra, hogy Jézussal találkozzunk, és megyünk. A lélek halhatatlanságáról és a feltámadásról szóló tanítás világos lett aztán, ahogy Jézus feltámadta halálból, és még inkább az ő tanítása alapján. Pál apostol azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Így van, mert a teszonikai levél után úgy öt évvel írja Korintusi első levelet, abban van egy teljes rész, 58 versen keresztül a feltámadásról beszél. És mondja, hogy azok, akik látták Jézust egy alkalommal, vagy 500-an, némek már el is aludtak. De nem kell bánkódni miattuk, mert mindjárt feltámadnak, és mi sem előzzük meg őket, ők sem előznek meg minket. Aztán még később, még 5 évvel később, 60. Öt környékén, Krisztus után, vagy 67 előtt, amikor a, amikor a Timóteushoz itt második levelet írja, akkor már azt mondja, az én elköltözésem ideje beállott. Én immár megáldoztatom. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Eltitetett nekem az igazság koronája de úgy tekint előre, mint aki örömmel megy, mint aki várja azt a napot, Jézussal találkozik. Nem Jézus jött vissza, hanem ő megy hozzá. A Filipi levélben azt mondja, elköltözni és az úrral lenni sokkal inkább jobb. Hát az apostor részéről szép, örülünk is neki. Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, de jobb aki, említettem, kétezer évvel még azelőtt élt, na hát az ő részéről csodálatos kielentések ezek, amiket itt olvasunk. És jobb, amiket vallott, amiket hitt a próbák között. Nem azért mondja ezt, hogy ő ezt megtapasztalta, ő ezt átélte, hanem úgy mondja, hogy a megtapasztalásaim ellenére, a látszat ellenére, meg a tisztavatok ellenére, amiket a barátai mondtak. Mert úgy kezdi ezt a vallástételt, hogy mert én tudom, de én tudom. Mindezek ellenére én tudom, meg vagyok győződve, hogy az én megváltom él. Az elhitt és a vallott Istenhez fordul, aki az életének az alapja volt, a próbák idején is. Ahhoz az Istenhez fellebbez, ez, aki őt jól ismeri, jobban, mint a barátai, aki ezeket az űrzavaros dolgokat, érthetetlen eseményeket mind ismeri és tudja, és előtte nem titok, ismeri a, az, az összefüggéseket, Tudja, hogy mi, mikor, miért történt, hogyan történt. És a barátai felé fordulva, ő inkább most szánalom érteseng, azt mondja, hogy szánjatok meg. Hát könyörüljetek rajtam. Ha Isten sújtott engem, mert az Úr sújtott engem, azt mondja, ti ne sújtsatok legalább, ti ne báncsatok. A magányosságában, az elhagyatottságában, az ember barátai szánalmára appellál. És közben Istenhez fordul. Isten, aki őt sújtotta, aki mindezt megengedte, az ő kezéből vette, vagy fogadta, mert az elején azt mondta, ugye, hogy a jót elvettük, a rosszat ne vennénk el, ugyancsak Istentől. De a barátai részéről nem azt várja el, hogy tovább, Mondjanak valami nagy, okosat, meg filozófágassanak erről vagy arról, azt várná el, hogy együtt érezzenek. A szenvedő emberrel együtt érezni kell. Felkarolni, bátorítani, vigasztalni, szeretni, erre lenne szükség. Együtt szenvedni. Ezt jelenti ez a szimpátia. Felvállalni a sorsát. Korábban bildád azzal fenyegette, hogy még az emlékezete is kivész az élők közül. Hát belegondolni is rettenetes, jobb, sorsa, nyomorúsága, istenfélelme, ragaszkodása, bizonságtétele, nem emlékszik már rá, senki. Nem törődik vele senki, éppen ezt mondja ebben a részben. A szolgái sem, az élet a, a, a házastársa sem, a barátai sem, a családtagok sem, senki vele nem törődik, vele együtt nem érez, elfelejtették, és senkit nem érdekel a gyötrelme, a szenvedése, a, a fájdalma. Hát tiltakozik elene, és azt mondja a bildát, hogy még az emlékezete is kivész. Hát erre nézve mondja, hogy bár csak megírattatnék egy könyvben. Bár csak feljegyeznék az én szavaimat és az én dolgaimat. Még azt is mondja, hogy kőbevésnék is. Úgy szokták abban az időben, hogy a bekarcolt, kőbe karcolt betüket ólommal kiöntötték, ezért említi az ólmot. Kősziklába véséssel, meg könyveírással. Hát itt van előttünk. Megíratott. Megvan. A jobb vágya teljesült. Nem merült feledésbe, Jakab apostol is útal rá, máshol is olvasunk, az új szövetségben is róla, hogy a jobb példája sokaknak szolgál És Ebben a legmélyebb, legfájdalmasabb, legsötétebb állapotában teszi a legszebb bizonságtételt, vallástételt a próbák között. Na, mi ennek a tartalma? Azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És ha meghalok, megsemmisülök, porrá leszek, a férjek megrágnak, semmi lesz belőlem, akkor is meglátom az Istent. Én látom meg magamnak, nem más fogok vele találkozni. Rá ennek a vallástételnek, vagy hitpalásnak minden szava kijelentése hangsúlyos. És mindenikkel külön lehetne foglalkozni. Először is van megváltója. A fordítások különböznek, de a jelentése nem sokban különbözik. Érthető, mit mond Jobb ezekben a versekben. Mert én tudom, tehát a tapasztalataim ellenére, a vágyaim ellenére én tudom. És ez a tudás több, mint amit a bölcsek adhatnak, vagy amit ti mondhattok, és elmondhattok el kutatásatok, meg tanulásatok eredményeként. Én ezt nem örököltem, van egy belső meggyőződésem onnan belülről, én tudom. Annak ellenére, hogy nem úgy látszik, nem úgy tűnik, nekem van megváltóm. Az én megváltóm él. Persze, mi újszövetségi hívők már is tudjuk, hogy miről van szó. De jobb, jóval Krisztus előtt élt. Mit jelentett a megváltó akkor? Egy kicsit úgy, úgy tekinthetünk ebbe bele, hogyha a Mózes törvényét vizsgáljuk, vagy az Izrael életében vizsgáljuk meg, hogy mit jelentett ez a szó. Héberül Góél. A Góél volt a megváltó. És ő volt az, aki visszaszerezte az elszegényedett rokon vagyonát vagy örökségét. Mint például rút könyvében olvassuk, hogy Eliméleg meghalt, a két fia meghalt, gyermekük nem született, hazajött Naomi és rút. de hát Kié lesz az örökség? Átszáll egy más családra, más nemzedékre, vagy más törzs tulajdona lesz, Betlehemben? Hát Boáz lett a megváltó, a Góél, aki visszaváltotta Elimélek minden örökségét, és megszületett Obed. Obed, Isai, Dávid. Igen, az örökség az övék maradt. Isten gondoskodott róla, hogy legyen megváltó. Aztán a szó azt is jelentette, amikor az ártatlanul megölt rokonért valaki elégtételt, igazságot, szolgáltatott, elégtételt szerzett. Erről szól Mózes 4. könyvében és Mózes 5. könyvében az ige. Két másik esetben Isten maga van így említve, hogy ő a megváltó, amikor kiváltotta az ő népét Egyiptomból, vagy amikor visszahozta az ő népét Babilonból. Mind a két esetben többször olvasunk a Bibliában arról, a Mózes törvényében, a Zsoltárok könyvében, Ézsaiás könyvében, a profitáknál, hogy Isten a megváltó. Jó elmondja tehát. Ebben a kifejezésben azt, hogy Istené az utolsó szó. Mi mondhatunk ilyet vagy olyat, meg ti is, barátaim, mert nem sokára, még vagy négy alkalommal foglalkozunk Jobb könyvével. A 28. részben, amikor Jóba a bölcsességről beszél, a 32. részben, amikor Elihu, a fiatal barát, a negyedik barát beszél, utána, amikor Isten maga szólal meg, és a 42. részben, amikor Jóbot Isten helyreállítja életének végén. De most ő tudja, hogy nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk, vagy a barátok mit mondanak. Istené az utolsó szó. Isten fogja kimondani. Úgy tűnik, hogy még Isten is elhagyta, ellene fordult, de a látszatta szemben, jó, vallást tesz róla, és azt mondja, tudom, hogy Isten a megváltó, nem egy megváltó a sok közül, az én megváltóm, mint Ézsajás könyvében gyakran ugyanígy személyes raggal van társítva, megváltód, megváltunk, megváltótok, az én megváltóm, él. A 23. Zsoltárt gondolom, sokan ismerjük, Hat igevers van ott, és a negyedik igeversben változik a hangnem. Mert az elején három igeversen keresztül úgy beszél a pásztorról, hogy az úr az én pásztorom, ő. Fűves legelőkön csendes vizekhez terelget, lelkemet megvidámítja, az igazságos fényein vezet engem az ő nevéért. De mikor a negyedik vershez ér, akkor nem ő, hanem te. Még ha halál árgyékában a járok is, nem félek, a gonosztul, mert te velem vagy. Aztal terítesnék nékem előtt, és így tovább. Közzel kerül. Jobb úgy beszél a megváltóról, mint aki az ő személyes megváltója, az övé. Ezt tudja tehát Istenről, és az ószövetségben... Főleg ilyen korai korban némek úgy gondolják, hogy a Bibliában az összes könyvek közül a jobb könyve a legrégibb. Azt írták legelőbb. És ebben benne van, hogy az én megváltóm él. Ő tehát nem a múltban él, hanem a jelenben most él az én megváltóm. Ön nem csak Arról tesz a bizonságot, mit tett Isten a régmúlt időkben, vagy a közelmúltban. Neki élő Istennel van dolga, benne reménykedik, ezért a megváltói lesz az utolsó szó. Azt mondja, legvégül az én porom felett megáll. Ezt a latin fordítás, a vulgata úgy fordítja, hogy az utolsó napon az én porom felett megáll. A döntő szót Isten mondja ki, az ő megváltója, Jóbról, nem a barátai, még csak nem is Elihu, hanem Isten. Legvégül a por fölött, de itt nyilvánvaló, hogy az ő teste porrá lesz, és a por fölött, majd az ő megváltója megáll. a saját halálát is. túlát még a halálon is. Meglátom az Isten. És akár mi történik majd a testemmel, én meg fogom őt látni úgy, ahogy van, személyesen. Tehát nem csak úgy szellemi értelemben beszél, mondjuk az örök életről, hanem valóságosan, mint aki tudja, találkozni fog az Istennel. Úgy, ahogy az Ószövetségben említettem, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban, Dániel hitt, Dávid bizonyságot tett a 16. zsoltárban, mert az egész Biblia összhangban van ebben a kérdésben. Most pedig, ha az Új Szövetség fényében vizsgáljuk még tovább ezt, számunkra már nem homályos, nem kérdéses, hogy Jobb kiről beszél. Mert amikor azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, mi tudjuk, hogy ez egy profécia. Igaz, négyezer vagy kétezer ével azután teljesedett be, vagy négyezer ével ezelőtt a mi számunkra mondta Jobb, de beteljesedett. Valóságá vált a megváltó Jézus Krisztus. Ő az, aki közben jár érettünk, mert beszél jobb a könyv közben járóról is, a mennyben, ő az, aki minket helyettesít, aki kifizette értünk a váltságdíjat, aki megvásárolt magának, aki örökséget szerzett számunkra, aki által Isten gyermekei lettünk, és az örök élet van számunkra biztosítva. A mi aki minket megszabadított, megváltott, nem beszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltottunk meg, ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága vére, a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Jézusén. Nyilvánvaló tehát, hogy az új szövetség fényében jobb profétikusan Jézus Krisztusról beszél, mert ő az, aki a bűn és a szenvedés kötelékeiből megszabadít, Segít a szenvedésben, a nyomorúságban levőkön, a betegségben levőkön, a megpróbáltatottakon, az elhagyatottakon, a nyomorultakon. Ki fogja váltani az életét még a halálból is. És ezt hitáltal jobb vallotta, és mi is csak hitáltal mondhatjuk. Tudom, hogy az én megváltom él. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Isten kielentette az ő igében. Isten biztosít róla az ő szent lelke által, innen tudjuk, hogy ami megváltunk él. Jobbnak a bizalma tehát, a reménysége nem a testében van. A teste romlik, egyre összeaszottabb és soványabb és betegesebb, nem sokára meghal. Porrá lesz, a férgek megrágják, de nincs mindennek vége. Az én megváltom él utoljára az én porom felett megáll, és meglátom az Istent. Pál Laposzol azt mondja, hogy az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, a halottak feltámadnak egy szempillantásban, és mi elváltozunk. És elragadtatunk velük együtt, és mindenkor az óra leszünk. Az egyik énekünk azt mondja a hithangjaiból, a mennybe fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár. Nagy főpap, égi kezesem, örökre biztos védelmem, markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled, örökre ő lesz pártfogóm, Elnémul minden vádoló. Ezt így valotta a Jobb is, és így valhatjuk mi is élő hittel. Az Úr adja, hogy így legyen. Amen. Amen. Adjunk hálát, hogy élő megváltunk van, és hogy mi is meglátjuk őt szemtől szembe egy napon. Akiket a lélek indít, kérem imádkozzanak. Szívemben hálom a drága mennyi atyánk. Köszönjük az év utána és Köszönöm rá a Köszönöm, hogy nekem is éven megváltam lehet, nem csak jó, Köszönöm, hogy hitáltal Elmutatom én is, hogy tudom, hogy az én, is korjára, hogy én megváltam él, és utoljára az én koropelet megállt. Istenem, arra kérek, hogy áll meg életemet. Adj együttérző szület, szeretetet a betegek iránt, szermedők iránt, tudjam őket, Imával hordozni, és arra kérek hogy készít el életemet, életünket a terelő találkozások kegyelmedből. Ámen. Ámen. Ámen. Ámen. a Ámen. Ámen. a kelemet alkalomért, amikor Ámen. Ámen. hallhattunk. Köszönöm, hogy megértettem az Ámen. Most Ámen. a benne, utolsó időben Ámen. Ámen a tudományú, hogy magas szinten van. Én szeretnék megmarani ebben a tudatban, hogyha meg is a testemet a féltet, megállsz a korom fel. Erős és erős a tudatot. Ámen. Ádala kérdés tégedet, ennyi édesatjám az Úr és Kisztusét, aki halála és feltámadása által világosságra hozta, kiválosságra hozta az életet, az örök életet, a hallgatatlanságot, Benne általa, nekem is van, és erről teltek az örök életet, büdvösségen megváltottad nekem is a kárhozattól, segíts ebben a hídben élni, megmaradni, mindeződni, ticsőségekből előszéletem, hogy, hogy vele találkozásom legyen, és örök közönök, hogy ticsítsenek magasztalának tégedek akik előre mentek testvéreim. Amen. Amen. Háladással köszönöm én is jó atyám, a drága bizonyságtételt, amit a jó, jó mondott el, bizonyos volt abban a próbák között is, hogy a jövőben meglát téged. Köszönöm Uram, hogy engem is erre szerkem hogy így ebben az életben, ebben a reménységben. Ha az elköltözésem ideje, ha jönnek próbák az életemben, vezettséget, Megíts, hogy ebben a reménységben megmaradni, ittben, vele közösségben, mindaddig még megálltok Téged szemtől szempontból a esőségben. Amen. Amen. Amen. Láthatod, mennyire van a jobb életi érteképpen előttünk, és azt, hogy milyen kristályfisztán láthatod Téged a, a nyomorúságban a szenvedésben, Mennyi atyám, bocsáss meg, hogy az én, az én nem volt ilyen sziványnak, meg próbáltatásban, de onnan megmutat a kegyelmet, minden számítok egy után is. Amen. Amen. Abban a hitben életem földi napjaim hogy tudom, hogyha ez a föld is átartáltam, elmogod, épületem van nála Uram. Nem kézzel csinál, hanem örökké való meg, köszönöm, hogy ezt a hitet föl letni, Istenem, és én is elmondhatom örömmel, valóban, hogy tudom, hogy azért én, én, és utoljára az én korombanok megváltam. Uram, is segíts meg, hogy a próbák közt is maradjon meg ez az életi nem Uram és szintén így elkísérünk hozzád oda, az én lelkem. segítséget a Jézus érdemében. Amen. Amen. Záró éneket fogunk énekelni 457-es számú éneket. 457. Majd, ha Jézus vére érdemében mind látjuk őt ki eltörölte bűneink. Oh no. Hálát adunk néked, drága Úrunk, hogy élő hitünk lehet Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy a halál fullánkját kitépted, nekünk pedig már most győzelmet adtál, hogy túlásunk a halálon, hogy győztesek legyünk hit által. Adurunk, hogy erősek legyünk ebben a bizalomban, ebben a hitben, Míg tart földi életünk, szolgáljunk neked, és élő reménységgel éljük életünket azzal a reménységgel, amely túlmutat a halálon is, hogy élő megváltunk van. Amen. Az Úr Jézus a mi.